У селі Чорнокозинці на Хмельниччині впроваджують it технології у сільському господарстві. Зокрема, власника it компанії Микола Мальник вирішив поєднати свої комп'ютерні знання з вирощуванням зелені та овочів. Ми захотіли зробити там відео, як правильно висаджувати, як ростити, як заробляти взагалі на агрономії. Взагалі був план простий вкласти ну, близько півмільйона гривень і подивитися, чи що з цього вийде. За, скажімо так, за останні там 10 місяців ми сюди вклали майже вже 10 мільйонів і плануємо далі розширятися, тому що це цікаво, і я думаю, за цим майбутнє, коли ІТ разом з агрономією працюють в зв'язку. Чоловік розповідає, намагається по максимуму зменшити використання ручної праці, натомість впроваджуючи технології з комп'ютеризації та роботизації. Перші, що зробили – комп'ютеризували власну котельню та першу теплицю. Наразі продовжують це робити в інших теплицях. Для того, щоб комп'ютер сам міг управляти температурою, вологістю, освітленням в одній теплиці, при тому, що у нас на кожному стележі може мати різну температуру і вологість. Так, як в цьому році ми виходимо вже в відкритий ґрунт, то ми почали робити зразу дрони для оприскування і машини, які висівають в касети. У нас є там ідея розробити такого маленького тракторця, який буде їздити по стілажах і засівати. Розсад. у першій пробній теплиці вирощують зелень – кріп, петрушку, салат, зелену цибулю, руколу, а також розсаду огірків та помідорів. Використовують і торф'яну суміш, і метод гідропоніки. Микола каже, застосовують власні ІТ-розробки для покращення процесу. Потрібно часто змішувати добрива, і це робити максимально точно, тому ми розробили свій змішувач і скоро якби почнемо його навіть вже продавати іншим тепличникам чи аграріям на полях, тому що Похибка наша складає менше 1%, що є навіть краще, ніж скажімо так, світових аналогів. У великих теплицях, побудованих за голландським типом, вирощують огірки. За попередніми підрахунками, очікують на урожай 13 кг з квадратного метра, розповідає директорка в комплексу Каріна Чавалах. Каже, весь мікроклімат контролюється датчиками. Насіння купують голландське. Працюю з агрономом, який нас веде від голландської компанії. Зокрема, насіння, де ми закупляємо, то вони допомагають підібрати Брати. Вони там радять, які краще взяти. А тут ти вже знаєш, що тобі прислали ось таке, і в нього ну, не знаю, особливість така. Там, урожайність така і тому подібне, і вони свого роду в цьому плані допомагають. У подальших планах господарників розширити площі вирощування овочів у теплицях та на відкритому ґрунті до ста гектарів, застосовуючи і вдосконалюючи власні комп'ютерні розробки, якими, каже Микола Мельник, зацікавилися поляки. А ще він має заповітну мрію. – Якби така мрія, щоб там через п'ять років люди сюди приїжджали і бачилося усього як Скажем так, дрони ходять по селу, да, і збирають, там і урожай сіє, і так далі. Тобто, це була, можна так сказати, не силиконова долина, а от іменно от аграрна така долина того, що в Україні ніхто ще такого не бачив. Я радий, що я сюди приїхав, і взагалі радий, що почав агрономію займатися. Хоч ми нічого не заробили ще, але знаю, що перспективи тут дуже великі. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.